مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة في كلمتين. معاكم ألاء صادق من إس هوم. حلقة النهاردة هي الجزء الثاني والأخير من إزاي تبدأ قناة على يوتيوب. اتكلمنا في الجزء الاول الحلقه اللي فاتت عن كيفيه اختيار المحتوى وايه الكلام اللي ممكن اتكلم عنه واتكلمنا كمان عن ازاي نتحدى الصعاب اللي ممكن نواجهها او العكوسات اما في حلقه النهارده هنكمل فيها باقي الخطوط العريضه واللي قلنا انها تقدر تدلنا ازاي نبدا قناه جديده على يوتيوب فهنتكلم النهارده عن الاحتياجات اللازمه مقابل امكانياتي مع طريقه تقديم المحتوى واخر حاجه هنتكلم عن الاعلان طيب خلونا نبدا دلوقتي بإيه هي الاحتياجات اللازمة عشان أعرف إيه هي الاحتياجات دي لازم الأول أعرف إيه هي قدرات المالية يعني لو كانت مقدرة المالية محدودة جداً فلا أملك سوى هاتفي بس معيش غير التليفون بتاعي فإزاي أنا كده هبدأ القناة بتاعتي طيب ده أمر عادي جدا ومفيش فيه أي مشكلة ولا أي حاجة تزعل التليفون ده فيه كاميرا كل اللي علي أعمله إني أثبت التليفون ده قدامي ممكن أحطه مثلا فوق مجموعة من الكتب أو حاجة عشان يبقى عالي يبقى في مستوية وابدأ أصور بس كده بعد كده اقدر احمل تطبيق على موبايلي لتحرير الفيديوهات دي نعمل لها مونتاج ومن اشهر التطبيقات دي اكشن دايركتور ادوب بريمير Rush فيلمورا جو او ان شوت. وغيرهم كتير جدا من التطبيقات دي بس مجرد امثله في تطبيقات اكيد احسن من كده بكتير دي مجرد امثله بسيطه طيب لو كانت عندي امكانيات اكبر شويه فايه اللي انا ممكن احتاجه جنب التليفون ممكن اشتري دائره اضاءه اللي هي رينج لايت هتديني جوده افضل للحاجات اللي انا بصورها ممكن طبعا استغنى عنها ومشتريهاش لو عندي في موبايل فلاش بس في تليفونات الفلاش ما يشتغلش مع مع نظام الفيديو فهنا اقدر اشتري الرينج لايت بعد كده اقدر اشتري حامل للموبايل بيكون خفيف رخيص تمنه ما بيبقاش غالي قوي بس بيسهل عليا اني اثبته واحركه معايا زي ما انا عايزه طيب لو إمكانيتي اكبر شويه كمان فعندي تليفون وجهاز كمبيوتر. فهيكون بجانب كاميرا التليفون بتاعتي والإضاءة اللي قلنا عليها. لكن برنامج المونتاج هنستبدل مكانه من التليفون ويبقى على جهاز الكمبيوتر. هيكون أفضل وأريح لنا شوية في الشغل وهنا الاختيارات هتكون أكبر وأفضل شوية. ومن ضمن البرامج دي كمان أدو بريمير، كورل فيديو ستوديو، فيلمورا وسايبر لينك باور دايركتور. والقائمة هنا تطول جدا جدا في البرامج الخاصة بنظام الويندوز. طيب. نطلع شوية كمان فأقدر أشتري كاميرا فأي كاميرا أقدر أشتريها هنا هنتوقف مرة تانية على إمكانياتي فكاميرا بعدسة كويسة هتؤدي الغرض مش لازم أبدا إن أنا أروح لأغلى كاميرا موجودة أو أورط نفسي في حاجات تمنها غالي وأنا مش محتاجة أكتر من إن كاميرا تشتغل كويس وخلاص فأي كاميرا ليها عدسة بتبدأ من تمنتاشر خمسين هتؤدي شغل كويس جدا وهيكون سعرها معقول من اهم الحاجات اللي بحبها عند شراء اي نوع كاميرا ان تكون شاشة ليها شاشه متحركه فليب Screen ده هيخليني شايفه طول الوقت انا بصور ايه الكاميرا باصه في انهي اتجاه عشان ما اضطرش ان انا اعيد التصوير من الاول لو الكاميرا ما فيهاش الخاصيه دي اقدر اوصلها بالتليفون او اقدر اوصلها باللابتوب بحيث ابقى شايفه ايه اللي بيتصور مببقاش رايحه جايه كل شويه ابص انا فوكس مظبوط الزاويه بتاعتي كاميرا مصبوطة فدي افضل حاجة عشان تمنع اللخبطة دي بعد كده اقدر اشتري معاها حامل للكاميرا وده لازم اجربه الاول كويس عشان اشوف لو كان يقدر يشيل كاميرا ولا هيقع بها بسهولة لان حامل التليفون لا يقوى ابدا على حمل كاميرا ودي ملاحظة مهمة جدا لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا بنشتري لان اتقل حاجة في الكاميرا بتكون عدسة فممكن تميل بسهولة بالحامل ده وتقع فطبعا ده يعني دي خسارة مش هنتحملها طيب لو إمكانياتي أعلى شوية فأقدر أشتري إضاءة للكاميرا مرة تانية هتتوقف على إمكانياتي فممكن أني أبدأ بالإضاءة الخاصة بالهواتف الصغيرة دي واحدة أو اتنين على حسب برضو وأقدر بعد كده أشتري إضاءة منفصلة عن الكاميرا دي تتركب على حامل خاص بيها بيكون شكلها مربع وتبقى صغيرة حجمها بيكون صغير وممكن اشتري بعد كده حلقة الاضاءة اللي بتتركب مع الكاميرا في حامل واحد دي بتكون سعرها اغلى شوية دي ميزتها انها بتوفر مساحة محسش ان انا حاطة حاجات كتيرة قدامي وانا بصور بتكون الكاميرا والاضاءة مع بعض نيجي بعد كده المرحلة مختلفة وهي تسجيل الصوت طيب فبداية الامكانيات اقدر اسجل الصوت على التليفون بتاعي اقدر اسجل الصوت على جهاز على برنامج تسجيل الاصوات الخاص بالويندوز لكن في سؤال مهم دايما الناس بتساله ايه هي افضل برنامج لتسجيل الصوت بجوده عاليه بس هنا انا ما عنديش اجابه لو كان كارت الصوت ضعيف لان وقتها هتكون كل البرامج سواسية فالأبدالية ليا بالشراء هنا هو تغيير كارت الصوت لجوده اعلى ووقتها برضه مش هيفرق معايا نوع البرنامج بعد ما جدد كارت الصوت لجوده افضل لاني اقدر اسجل بجد على برنامج تسجيل الاصوات الخاص بالويندوز اللي بينزل مع اي ويندوز اقدر اسجل عليه صوت عادي جدا بعد كده معالجه الصوت وعزله بتتم على برامج المونتاج العاديه جدا طيب مرحله مختلفه وامكانياتي اقدر اشتري اي حاجه فهنا الكلام كله هيتغير فهنا الكاميرا اللي هشتريها برضو هتتوقف على نوع المحتوى فلو كان المحتوى مجرد تصوير حاجات ثابتة فهتبدأ برضو من عدسة 18.50 وكمان منساش اني اراعي ان تكون ليها شاشة متحركة فليب سكرين عشان اقدر اشوف كل اللي بصوره اما لو كنت هصور يومياتي فهحتاج كاميرا اخف شوية زي كانون جي سيفن دي هتديني افضل جودة هحتاجها كمان هحتاج لها حامل واحد يكون اه قصير شوية بحس ان يتحط على اي حاجة عالية اه مكتب او ترابيزة المطبخ او حاجة زي كده واحد بيكون اطول منه شوية بيكون من بيبتدي من 160 سنتي هحتاج كمان للإضاءة فأقدر أبدأ بالإضاءة للكاميرا بس بتكون اللي هي الرينج لايت مع الكاميرا لحد ثلاثة واحدة مع الكاميرا واثنين على الجنبين لتصوير على الاحتراف ممكن كمان أربعة الرابعة دي بتكون ورايا عشان تفصلني عن الخلفية تفصلني عن الخلفية بحيث انها ما تخلينيش أنا والحيطة واحد، الإضاءة اللي بتبص ورا دي, دي دي فايدتها أو ده الهدف منها، طبعا أنا ممكن أعمل كده بال... بالإضاءة اللي على الجنبين إنها تبقى على الجنب بس لورا شوية بحيث إنها تفصلني عن اللي ورايا، ومن أفضل ماركات الإضاءة دي من, وجه... من وجهة نظري هي نيور أنا مش عارفة أنا صح ولا غلط بس هي دي من أفضل أنواع الإضاءات اللي موجودة من وجهة نظري، ممكن أقدر كمان أشتري كاميرا تانية تصوير زاويتين في وقت واحد برضو بتكون ظريفه جدا الفكره دي اللابتوب يكون من ابل لان هقدر وقتها احمل برنامج فاينل كات ده افضل برنامج مونتاج من وجهه نظري وكمان هو افضل جوده لتسجيل الصوت طبعا هي اجهزه اللابتوب من ابل بيبقى بتتمتع بكارت صوت كويس جدا يعني فمش هتضايقني في تسجيل الصوت ولو حابه اشتري معها ميكروفون فافضل الماركات برده من وجهه نظري ماركه بلو من من الحاجات المفضله جدا ده لو هسجل مجرد صوت مش مش هغني او هعزف حاجه دي هتحتاج انواع تانية طيب بالنسبه للخلفيه في ناس بتحب تغير الخلفيه بتاعتها طول الوقت انت تستخدم كروما لون الكروما دي بيتغير فيها اخضر وفي ابيض وفي ازرق فانا المفروض اختار انهي نوع ده بيتوقف على اختيارك انت لو هستخدم الكروما عشان احذفها واحط بدلها اي حاجه ثانيه فلازم اراعي كويس جدا الخلفيه ما البسش اي حاجه فيها لونها لو مثلا الخلفيه لونها اخضر فانا ما ينفعش ان انا البس بلوزه مثلا لونها اصفر وفيها نقط صغيره جدا خضرة فدي هتخلي لما هاجي احذف الخلفيه اللي ورايا اللي هي لونها اخضر هحذف النقط الخضره اللي في الهدوم اللي انا لابسها. فبالتالي هيبان ان انا فيها فجوات فبالتالي ده هيكون كده فيلمرعب ده مش مش حاجه طبيعيه لو هخليها لو هثبتها فهي هت هتكون اما ابيض او اسود لكن اللي هلبسه ما يكونش فيه حاجه مخططه لان دي هتخلي الصوره تلخبط خصوصا الخطوط الرفيعه جدا دي تخلي الواحد حاسس انه عينه يعني مزغلله مش شايف كويس دي كانت كل الحاجات عن ايه هي الاحتياجات اللي انا أقدر اشتريها عشان ابدأ انتج برامج وانشرها على يوتيوب طيب ايه هي المعدات التانية اللي انا أقدر اشتريها هنا بقى لازم اعيش حياتي فبلاش اكلف نفسي واشتري حاجات تغير حياتي عشان بس اصورها فالمفروض اني اصور اللي عندي وما اتكسفش ابدا منه فما يفع... ما يفعش تكون الفكرة اللي عندي ان انا عايزة اغير نوع المعلقة اللي انا بستخدمها في الطبخ لانها مصدية لا هو انا ما ينفعش اصلا استخدم في الطبخ حاجه مصديه مش عشان مصورهاش لكن لو هي مكسوره لو فيها اي حاجه تانية بس هي دي اللي انا بستخدمها وهي دي افضل نوع عندي فانا ما اتكسفش منها على الاطلاق يعني دي بتاعتي انا وانا اللي عايشه بيها ما ينفعش ان انا اغيرها لمجرد اني شفت ناس بيستخدموا حاجات احسن من كده و والكلام اللي هو مفيش منه اي فايدة ده غير الخسارة وخلاص في نقطة كمان حابة اتكلم فيها وهي تعلم المونتاج وتعلم التصوير في الحقيقة انا مفضلش ابدا النوع ده لان من وجهة نظري ان المونتاج ده ما هو الا عملية ابداعية فلو اتعلمته هقتل ابداعي وهلاقي نفسي بعد كده بقلد اللي انا شفته انما اللي انا بفضله صحيح اني اشوف الفيديو الاعلاني للبرنامج اللي انا حابة اشتغل عليه واتعرف على الادوات الخاصة بالبرنامج ده بحيث اني يعني اعرف ايه هي المؤثرات اللي اقدر استخدمها اللي بتتوفر في البرنامج ده ايه هي امكانياته بيستخدم كام تايم لاين الحاجات اللي زي كده هي دي اللي اقدر اتعرف عليها واقرا تعليقات الناس اللي جربوه قبلي وكفى واخد بالي ان في برامج مونتاج ما بتكتبش عربي ف الفكره دي قبل ما حمل البرنامج او قبل ما اشتريه كل البرامج عامه كل برامج المونتاج بتتيح فتره مجانيه قبل الشراء دي هتخليني اجرب البرنامج بشكل افضل ف حاجه ان انا اخد البرنامج اجربه عندي لو عجبني اشتريه لو ما عجبنيش اغيره واشوف غيره ما ينفعش يبقى اتعامل مع برنامج انا معترض عليه واستمر ونفس الحكاية في موضوع التصوير والكاميرات اني اشوف نوع الكاميرا امكانياتها ابدأ بقى انا اطلع المواهب اللي عندي وابدأ اصور بطريقتي واعمل البصمة بتاعتي البصمة بتاعتي دي هي اللي هتكون سبب نجاحي بعد كده لان هي دي اللي هتبقى انا وده من وجهة نظري اللي هيكون سبب النجاح بعد كده نيجي بقى لاخر مرحلة هي الإعلان فمرة تانية لو سألتوني عن رأيي الشخصي فأنا لا أحبز الإعلان أبداً عن نفسي في البداية لأن البداية دايماً فيها أخطاء فأنا مش هفرح أبداً أني تكبدت مصاريف الإعلان عن أخطاء شو تبقى حلوة؟ لكن لو كنت واثق كامل الثقة في اللي بقدمه واللي بنتجه فأقدر أعلن عن نفسي وأنا مرتاحة جداً الاعلانات دي بتكون في الغالب على جوجل او على اليوتيوب ودي بتكون مقابل سعر من المال يعني وفي مواقع تانية بتقدر تعلن عنها بشكل مجاني دي بتبقى حاجات كتيره قوي عن الاعلان دي ليها قصه تانية خالص كمان من الطرق المجانيه اللي اقدر اعلن بيها عن نفسي هي استخدام الهاشتاج دي هتوسع دايره المتابعين بتاعتي بشكل مريح جدا لكن بلاش استخدم هاشتاج مالوش علاقه بالموضوع اللي انا بتكلم فيه لمجرد الاعلان وجذب الناس يعني مثلا منفعش ان انا عاملة برنامج عن إزاي تبدأ قناة على اليوتيوب وحطها تحت هاشتاج مباراة الاهلي والزمالك لمجرد ان الهاشتاج ده منتشر دلوقتي ده هيكون بالنسبة للناس اللي في الهاشتاج مش هيكون مبسوطين ابدا وهم بيقرؤوا وسط التعليقات اللي مكتوبة هيحسوا ان في حاجة احبت الداخيل عليهم ده مش في مكانه لكن لو هعمل حاجة اسمها كيف تبدأ قناة على يوتيوب فهكتب الهاشتاج الخاص بالموضوع بصراحة أنا بشوف أن الصدق هو الأفضل طول الخط وفي أبسط الأمور أقدر أعلن عن نفسي وسط دائرة معارفي وأصدقائي وأقربي وكل وأي شخص أقابله لكن أوحش حاجة بجد هي الإعلان في التعليقات هي كمان ما بتعجبش ناس كتير دي كمان بتتلقى سخرية يعني بيبقى فيه يا... برنامج أو حلقة أو أي حاجة شغالة وتقرأ في التعليقات حد بيعلن عن نفسه دي ما بتبقاش في مصلحتي لا في البداية ولا حتى في شهرتي دي كانت آخر حاجة في حلقتنا النهاردة عن كيف تبدأ قناة على يوتيوب الجزء الثاني والأخير تكلمنا في الجزء الأول عن كيفية اختيار المحتوى وتكلمنا كمان عن إزاي نتحدى الصعاب أو اللي سميناها العكسات وفي حلقة النهاردة تكلمنا عن الاحتياجات اللازمة مقابل إمكانياتي وعن الإعلان أتمنى بجد أن يكون قدرت اقدم معلومات مفيدة تساعدكم على بداية قناة جديدة على يوتيوب أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله مع حلقة جديدة وفكرة جديدة في كلمتين سلام